طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام خلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم عليه السلام حتى تكون المرأة أقرب شيء إلى قلب الرجل فتكون الأم والحنان والزوجة والأمان والأخت والطيبة والسند كسند عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله خديجة رضي الله عنها وعن كل الصحابة والصحابيات لكن هناك أشياء محرمة حرمها الله عز وجل بين الرجل وزوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من يأتي النساء في محاشهن أي أدبارهن فالجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرسكم أن شئتم فلا يجوز للزوج بحال من الأحوال أن يأتي امراته في الدبر ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امراته في دبرها وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة السليمة كما أنه محل القذر والأذى، ولا يحل للزوجين أن يتراضيا به أو يتواطأ عليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله، فلا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة، كما يحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل،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 من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد لكن يجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها كما يحرم جماع المرأة في أوقات العبادة التي يحرم فيها الجماع وهي وقت الصيام وأداء فريضة الحج والإحرام قال الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ فمن ترك الحلال الطيب واستعاض عنه بالخبيث المحرم فقد سلط الشيطان على نفسه وأمكن عدوه منه فزين له سوء عمله وحسن له القبيح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 والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار